місто Снігурівка безпосередньо було зафіксовано десь. 11 прильотів з мс 300 Зруйновані, поцілили школи, лікарні. Зачепило трохи і приватний сектор. Багато було хіпки безпосередньо. На превеликий жаль двоє загиблих у селі Василівка, юнак з дівчиною. На превеликий жаль є. Василівка чи Павлівка. Вони самі родом спавлики, а інцидент стався у Василівці. Я думаю, що місто Снігурівка не дорахується двох шкіл, лікарня також зазнала, постраждала трохи. В селі Василівка близько 30 приватних будинків постраждали. Снігурівці трохи більше. Зараз проводять обстеження спеціалісти. Снігурівська територіальна громада і міська рада. Лікарня працювала і під час окупації, тому що зараз після деокупації люди повертаються в Снігурівську територіальну громаду. Звісно, дехто потребує медичного обслуговування. Тому лікарня, звісно, працює. А, чи всі цілі в самій лікарні, хто там працював? Так, немає я постраждав. Всі вийшли на роботу, всі працюють. Зараз місто е, е, створили штаб з реалізації наслідків обстрілів людям, тим, хто потребує покрівлю, ремонтні набори. Зараз видаємо, забезпечуємо, намагаємось забезпечувати спільну Енергетики працюють щодо відновлення лінії електропередач у місті безпосередньо. Водопостачання, газ, все добре, все нормально, все працює. Всі працюють на те, щоб найшвидше локалізувати всі наслідки. Лінії електропередач. Декілька районів лишились без світла. Я думаю, що ми ближчим часом відновимо подамо світло в оселі.